arkada aretoak gogoratzen ibili nintzen orain gutxi. Tokimahiko hauek, bideioko sale askoren bigarren etxea izan ziren larogiko eta larogitamarrekoa markabetan. Bertan, genero guztitako jokoak aurkitu alde nituen, abenturak, futbola, raliak, edo eta puzleak agertu horitzideen aretotako pantaietan. Hauetako gehienak gaur eguno pc eta kontsoletan ikusten jarraitzen ditugu, baina arkadeetan nagus izaten zen jenerotako bat ahaztuta geratu da. Bitema bgeneroa hain zuzen ere. Joko hauetan bakarka edo adiskideekin, dosenak atzairen aurkaritza zen helburua. Kolpeak lurretik botatako janaria eta bizi barra maiesinak zituzten ezain nagusiak izaten ziren genero honen esaugarri nagusiak. Atzean geratu dira bitema pauek, baina asko dira oraindik nostalje handiarekin gogoratzen dituztenak. Oroitxapen horik berreskulatxeko asmoarekin datoz, Bilboko Main Loop Estudioko kideak itadaki esmaz-abenturarekin. 2000 eta Submers Belduruzko joko argitaratu ondoren, girocheak guztiz aldatu eta Japoneko elementuak ciberpunk esau batzen dituen itadaki esmaz garatzen ziren. Haureko lanarekin egin modura, Playstation Talents egitasmoren baitan aritu dira jokoa garatzen. Kañerra beste euskal estudio baten laguntza jaso dute Bitemapaus sortzeko. Relebo bideogemseko veteranoekin, kolpes, magiaz eta janariz betetako proiektuak garatzeari ekin zioten. Hanaria aipatuta, abenturaren gidoiko ardatsa dela zan beharra dago. Sandaigo iriko izar handiak dira jatetxeak eta horien artean panpanda nagusi bertako sukaldaren kontrola hartuko dugu daki esmasen. Katsu, naru, eta mailo protagonistek berezitasun eta arazo propiak edutiko dituzte. Hauek, abentura gaintzitzeko ezinbestekoak izango dira, izan ere, tengogo enpresa maltxurrak iriko jatetxe guztia kontrolatzeko asmoa dauka, eta hori lortzeko amonaren erreseta miragarriak elapurtu ditu, iri osoan malarikazio ikaragarria zabalduta. Janaria, arerio beldurgarritan bilakatu da horren ondorioz. Ningia zuziak eta onigiri simulariak izango dira, besteak beste, zukaldariek kolpeka garaitu beharko dituzten etxaiak. Horiekin batera, tengogoko asasinoen aurka ere egin beharko dute, forma eta tamaina guztitako bilauen zerrenda eratuta. Etxainaguziak ere ikusiko ditugu, nola ez? Eta hauek, pantai oso hartuko dute, eraso hilgarriak erabilita. Bite klasiko baten aurrean gaude. Aurrera egiteko eskuinerantza jo beharko dugu une oro. Etzaiek bidea ostopatzen dutenean, kolpeka hasteko momentua aldeko da eta guztiak akatu arte ezaigu bidea irekiko. Mugimendu sorta zabala edukiko dugu horratarako. Eraso azkarak eta indartzuak erabili ditzaketela u pertsonaiek. Oren artean txandakatuta aingo ditugu konboak. Korrika eta asaltok agin desakete gainera mugimendu horientzako eraso propioekin mugimendu arronten artean esanguratsuna airean jaurtzen duena da horrekin arerioen defentsa burtuko dugu pertsoneia bakoitzak gainera eraso berezi propioa izango du batzuk eraginkorragoak izango dira baina hori erabilleko duten kibarran islatuko da Takok inguruko areria jotzen dituen mugimendua erabili dezake, baina maiok isotsota utziko dituen antzeko erasoa dauka. Gustiorikin batera lapurtutako erreseta magikoena belesiak daude. Pantaila nagartzen diren arerio guztia jotzea, bizitza bereskuratzea edo indarra ta bizkortasun aragotza dira, besteak beste erresetek emango dituzten botereak. Ezkema simple hau hartuta, jokatzen hasi eta denbora gutxira ikusiko dugu, pertsonaien artean ez dagoela dezberdintasun handirik. Indar, bizkortasun eta irizmen baiak propioa dituzten arren, orokorrean etxaiak airean jaurtiz emango dugu denbora gehiena, erazorik eraginkorrena baita. Une oro gauza bera egiten ibiliko gara, biti baten aurrean gaudera gogoratu beharra dago, eta beraz, etxaiak akatzen eta aurrera egiten ariko gara abentura osoan hori dela eta iraupenak bere alde jokatzen du. Joko laburra izanik, mekanika errepikakorrek ez dute gaitseko aztirik ematen, eta bere simpletasunean, diberti egiten den jokoa dugu itadakies maz. Joko mota desberdin gutxi proposatzen ditu main loopen lanak. Partia normalekin batera, arkadea izenekoa dago. Joko osoa bizi bakarrarekin gainditzeko helburuarekin. Hiztorioko maila gainditzirakoan, arenarako borrokalekuak desblokeatuko ditugu. Horietan, etxailen zan malde jaur egin zaie, bizibarra mugatuarekin. erekin. Azkenik, lagun baten aurka egiteko bersuz dugu. Ez da dizkide batekin gozatu daiteken joko mota bakarra. Abentura osoan, batera aritu daitezke bi jokalari, dibertsia piderkatuta. San daigo hainbat gune bisitatuko ditugu agenturan zehar, kaleta hasiko gara, baina bidilko sar edo tauskalduren ta erreferentziak batzen dituen arkadaretoa, autopistak, lorategi japoniarrak eta eraikinen teiatuak zeharkatuko ditugu bi orduko iraupena duen joko mota nagusian. Jokoak lortutako atal estetikoan nabarmentzekoa da, estudio txiki batek seetasunez betetako kokalekun mordoa ratu dituela argi dago. Eta bertan ikusten diren pertsonaiak ahazte zinak dira. Animazio biziekin sortutako protagonista zain arerio koloretsu tanitxekin, abenturako gohan bihurtzen da itadakiz maz. Ezin da, gauza abera esan, soinu efektuengatik eta musikagatik. Oso horrepikak horrak dira jokatzen ari galeran txungo ditugun doinu eta hotzak. Zorit jarrez, main lupeko ekestutea eta behar beste zain du, eta tamalgarria da, Askotan ahaztuta geratzen den esparru hau obetzea jokoarentzako arentzako zoragarria izango baitzen. Nekatuta eta bukatuko dugu abesti berberak bine eta berrik zentxuteaz. Dena dela, jeneroren zale zein partide askarrak botan ediz duzten erakargarria izango daita dakizmaz. Ez du ezer ere berritzen, baina generoko oinarriak eta mekanikak modu bikain batean bereganatzen ditu, gaur egungo bitimap entretanigarri bat eratzeko. Bideo analizia ikustera gano hartuko sin jenez, Mainlupek ita daki ezmaz guztiz euskaratu argitaratu du, eta lan hau nabar beharra dago. Playstation lauan zein pezean, euskaraz jokatu daitezkeen obren zerren dara da beraz, Bilbotarren aventura divertigarria.